هذه يا نوف ابياتي بمدحك جزيله انتي رفعت رسبك بفعالك ما اقول تسوى رجال تسوى قبيله واكبر جليل انك فرست بمجالك اخذتي الاول وما هي قليله هذا ترى ينوف عرشك لحالك انتي غرستي الغرس وهذا والله يحققلك لك هواك ومنالك يا الف الثامر يا المهايا الاصيله لبست بشت العلم والعز فالك وابوك الثامر ما ينجح حد مثله على درب العز والطيب سالك واخاف سبوك بفعالك ما اقول تسوى رجال تسوى قبيله واكبر دليل انك فرستي بمجالك اخذتي الاول وما هي قليله هذا ترى عار وعرشك لحالك انتي غرستي الغرس وهذا حصيله والله يحقق لك هو